الله, الله الله الله الله شيخة الحور يا حور انت باتنا في جمالك لا حضرتي بصر على القمة وقفتي وانت غراس ودرمتي بها وانت غراس ودرمتي بها الله الله الله الله حوري اللي بزينك والحلايا فارق وجاهرة كل الصبايا والوصايف من الملاعب يا كاملة والف ما شاء الله عليها يا نميرة عرش الاماره انت تاج التميز والشطاره تاخذ المركز الاول جداره والمعالي يا حوره تعتليها والمعالي حوره الله الله, الله الله الله الله انت يا الصقر يا مرا فريده اخوانك البنت الوحيده دائما مثل لله ولهي تهتوي كل الله الله الله الله الله أغرق إخوانك وتعو حزامي العضد نائب السفل حسابي ومحمد الشام مرفوع المقامي ذا فهد وضربهم يمشي عليها يا سلايل هلنو ماسك عزوه الصقر يا نعمين والله من عين على العدين عله وعني زلابت نعتز نعتز فيها خان الرجال ربت الطيب والطبع المثالي حي من ربة العيال العيالي شيخة نواه تحتويها، شيخة نواه تحتويها الله الله الله, الله, الله, الله والعمام الرياجيلالي بيه والنعم بالخواله للحميه والقوابيه حوله هديه من بنت خالاتك شوشي عليها يا الاميره على عرش الاماره انت تاج التميه تاخذ المركز الاول جدار المعالي يا حوره تعتليها يا